13 січня до Миколаєва прибули представники нового уряду Данії. Міністр у справах міжнародного розвитку Данії особисто подивився на руйнування міста внаслідок обстрілів російськими військами. Ден Йоргенсен виділив головні напрямки допомоги Миколаєву. Першочергова допомога це те, що стосується першочергових цілей та нагальних потреб. Це опалення, очистка води, відновлення будинків до того стану, аби люди могли в них жити. Військова допомога це зовсім інше. Зараз це забезпечення саме нагальних потреб. Уряднани в першу чергу зацікавлені у розвитку бізнесу, розповідає міський голова, аби створювались робочі місця і миколаївці поверталися до міста. В першу чергу дуже важливо, що після виборів в Данії був обраний новий кабінет міністрів і новий міністр розвитку прибув до міста Миколаєва. Сьогодні ми паралельно з Необхідні, речами, які необхідно робити терміново, тобто вода, опалення і відновлення. Працюємо над стратегічними речами, які стосуються розробки генерального плану, новітніми проектами і цими бюрократичними процедурами. Друге – це соціальні об'єкти, звичайно, це школи, там об'єкти, які дозволять надавати медичні послуги миколаївцям, тобто повернення нормального цивільного довоєнного життя до Миколаївця. Ну і звичайно, інші проекти – це стали проєкти сталого розвитку, тобто це енергетика, це очищення води, водопостачання. І у всіх вони дуже, в першу чергу, зацікавлені в питаннях інвестицій.